Stres kod pasa događa se često kao i kod ljudi. Stres je negativna emocija, a simptomi su znakovi da je psu potrebna pomoć. Kako biste pomogli psu potrebno je poznati simptome da je vaš pas pod stresom. Top 14. Simptoma stresa kod pasa. Prvi simptom, probavni problemi, primjer dijareja i zatvor. Drugi simptom, pas ima bijele oči i često treperi. Treći simptom, agresija prema svima. Četvrti simptom, pretjerano slinjenje. Peti simptom, pretjerano znojenje. Šesti simptom, povećano linjanje. Sedmi simptom, smanjen apetit. Osmi simptom, pas se skriva i bježi. Deveti simptom, pas ima povučene uši. Deseti simptom, pas ima pognuti rep. 11. simptom, pas plače. 12. simptom, pas drhti, 13. simptom, pas cvili, i 14. simptom, pas laje. Ovi simptomi stresa kod pasa javljaju se u stresnim situacijama. Svaki pas drugačije djeluje na određene situacije. Ipak postoje situacije koje će gotovo uvijek izaznati stres tako da savjetujem da ih izbjegavate ili pokušate spriječiti. Najčešći uzroci stresa kod pasa. Prvo strah. Strah može biti potaknut od drugih životinja, ljudi, predmeta, vremenskih uvjeta i sl. Drugo, anksioznost. Poznata je činjenica kako anksioznost uzrokuje stres. Ipak manje je poznata činjenica da postoji nekoliko vrsta anksioznosti. U ovom slučaju najviše pažnje potrebno je posvetiti upravo anksioznosti uzrokovanoj bukom koja dovodi do velikog straha i stresa kod psa. Za više pogledajte članak putem linka u opisu o anksioznosti kod pasa. Treće, promjene u životnom stilu kućnog ljubimca. Iznenadne promjene u životnom stilu pasa mogu uzrokovati stres. Psu je potrebna stalna, neprekidna i dobro isponirana rutina. Ona mu omogućava da se osjeća sigurnim, opuštenim i samim time bez stresa. Četvrto, loši način dresure. Dresura psa može biti zabavna i izuzetno dobra za mentalno i fizičko zdravlje psa, ali može i uzrokovati stvaranjem stresa te loših posljedica. Loši način dresure pasa uključuju korištenje šok-ograljica, nanošenje fizičkih ozljeda i vikanja na psa. Nikako ne preporučujem prethodno navedene metode, one uzrokuju stres i uloše mentalno stanje psića. I peto invazijan na pseći osobni prostor. Vrlo vjerojatno znate da ulozak u osobni prostor označava u životinskom svijetu napad. Ovo je situacija koja ponekad izaziva agresiju, strah i stres. Vrlo je važno da nadgledate kako se vaše dijete ili druga osoba odnosi prema psu. Želite li vidjeti više? U gornjem desnom uglu videa nalazi se infokartica u kojoj sam stavio link na video sa 6 tehnika kako pomoći psu koji je pod stresom. Također kako biste saznali više pogledajte člana koje sam izradio za vas u kojem detaljnije opisujem problem stresa kod pasa. Link je u opisu videa. Ako vam je video bio koristan i dobar kliknite like i pretplatite se kako ne biste propustili nove u budućnosti.